اور تکفیر میں اختلاف کیا گیا ہے کیونکہ جو اصل کلام کا منکر ہوگا ہم کافر اسے کہیں گے لیکن چونکہ وہ اصل کلام کا تو اقرار کرتے ہیں اور اس کی تعبیر میں اختلاف کرتے ہیں تو جو ضروریات دین کا منکر ہوگا ہم کافر اسے کہیں گے اور جو ضروریات دین کا منکر نہیں ہوگا ہم اسے کافر نہیں کہیں گے اس لیے مطلع پر کفر کا حکم نہیں ہے سمجھے یہ اب وہ مسئلہ آ جس کو میں نے کہا تھا کہ بھی اس کو روک لیں اور اس کا آخر میں باس کرتے ہیں اشتراک کی دو قسمیں پہلے یہ لیں ایک ہوتا ہے مشترک لفظی اور ایک ہوتا ہے مشترک معنی مشترک لفظی یہ ہوتا ہے کہ لفظ کی وضع ابتدا ہی متعدد معنی کے لیے ہو جائے یعنی لفظ کا اشتراک متعدد معنی کے لیے جیسے وہ آپ نے پڑھا کہ لفظ عین چشمہ گھٹنا سونا سب کے لیے سونا دھات دوسرا اشتراک مان بھی یہ اشتراک مان یہ ہوتا ہے کہ اس کی وضاح تو ہو اس لحاظ سے ایک معنی کے لیے اور پھر وہ معنی متلق جو ہے اس کے آگے افراد میں کئی آ جائیں اسمانہ اطلاقی کے اندر اطلاق جس پر کیا جا رہا ہے اس کے آگے افراد میں کہیں آ جائے تو یہ جو آسان لفظ میں سمجھ لیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا کلام اس کو لفظی اور نفسی کی تقسیم کیے بغیر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ صفت کلام میں اشتراک بانوی ہے یعنی اللہ بہادر العشریک کی صفت کلام ایک ہی ہے لفظی اور نفسی کی تو تقسیم ہے اس کو بعد میں رکھیں آپ اللہ کی صفت کلام اللہ کی شان کے لائق قدیم ہونے کے لائق اور ازلی ہونے کے لائق بقا کے اعتبار سے ذاتی اعتبار سے ایک ہی صفت ہے جسے ہم صفت کلام کہتے ہیں ہماری اس حادث ہے ہمارا جوڑ نہیں بنتا اللہ کی صفت کے ساتھ ایک ہی صفت ہے اور اس جو اطلاق ذکر کیا گیا نا اس کی جو مراد ہے چونکہ کے مانوی میں لفظی بھی آ رہا تھا اور مانوی بھی آ نفسی بھی آ رہا تھا تو اس اعتبار سے اللہ کے صفت ہونے کا جو اطلاع کی تعین ہے وہ کلام نفسی میں کی اس اطلاق کی صفت ہونے کے لحاظ سے جو تعین ہے وہ کلام نفسی میں کی اشتراک مانوی کی اندر جو اطلاق تھا اس اطلاق کے جو اشتراک کے بنتا تھا اس اطلاق کی تعین اللہ کی صفت ہونے کے لحاظ سے کلام نفسی میں کی اور جو دوسری صفت ہے وہ اللہ تعالی کی صفت کلام پر دلالت کرنے کے اعتبار سے بن گئی لہذا اسے بھی بے وزو چھونا جائز نہ رہا سمجھا اس پر حضور سنت کا آخر میں ایک رسالہ بھی ہے باقاعدہ جو آپ نے اسی موضوع کے اوپر بقا تفصیل سے لکھا اور اس کے اندر انوار المنان فی توحید القرآن اس میں یہ لکھا کہ اللہ کا کلام ایک ہے اور نفسی کو قدیم اور لفظی کو حادث کی جو تقسیم ہے یہ حادثن باطل, باطل یہ جدید تقسیم باطل ہے لوجی متکلین آپ نے کیسے کلام فرمایا اور جو میں نے آپ کو الفاظ ذکر کیا نا اللہ حض ومہ اس کے والے سے عاشے میں لکھتے ہیں ہمارے عزیق کا حق یہ ہے کہ انتنوی یا ایک سو پر انتن الفسی و لفظی نفسی اور لفظی کی جو تقسیم ہے یہ متحرین اس کی طرح مائل ہوئے ہیں متضلہ کو رد کرنے کے لیے جبر کر کے رد کرنا اور سمجھانے کے لیے جو گزشتہ عقلیں تھیں ان کو اقول صافلہ جو سلف صالحین کے معاملہ جو عقل ہیں ان کو سمجھانے کے لیے جیسا کہ متشابہات میں انہوں نے تعویل کا مسلک اختیار کیا مذہب وہ جس پر عمل چلتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام ایک ہے لا تعدد فیہ اصل اس میں کوئی تعدد نہیں ہے جج نہیں بات ہوگی شرح قاعد تک تو یہی بات چلتی آ ہے کہ کلام کے دو کس میں نور المار میں بھی پڑا کلام کے دو کس میں شرح تعزیم میں بھی پڑا کلام کے دو کس میں بس یہ سمجھا کہ جس کو یہ تقسیم سمجھ آ گئی نا وہ بڑا مارکت الرام مسئلہ کو سمجھ گئے وہ جو سمجھا ہوا نا وہ اللہ تعالیٰ رحمٰن نے یہاں پر آ کر سمجھا دیا کہ اللہ کی جو صفت ہے اس میں تقسیم نہیں اللہ تعدد فی اصلاََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ بالكل اس میں تق... کوئی تعدد نہیں ہے نہ اس سے جدا ہے اور نہ ہی رحمان سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی دل میں وہ اترتا ہے نہ زبان میں اور ولا اوراكم اور نہ ہی اورآق میں اور نہ ہی کانوں میں اللہ کا کلام نہیں اترتا ان میں وہ معذہ علی اور اس کے باوجود لئی سل محفوظ الفیص اللہ ہوا یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے سینوں میں جو محفوظ ہے تو وہی وہ ہے جس سے ہمارے منہ جو بھرے رہتے ہیں تلاوت کرتے ہوئے تو وہی وہ ہے ہمارے مساحب میں جو لکھا ہوا ہے تو وہی وہ ہے ہمارے کان جس کو جس سے کے ذات ان کو سنایا جاتا ہے تو وہی وہ ہے لاح الحدن کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کہے کہ محفوظ جس کی تلاوت کی گئی جسے لکھا گیا جسے سنا گیا وہ حادث ہے حادث ہم ہیں قصور ساڈے کنارا دماغوں کا قصور ہمارا سننے کا قصور ہمارا دیکھنے کا قصور ہمارا حادث ہم ہوں وہ حفظ نہ وہ ہمارے حافظے ہماری زبانیں ہماری تلاوتیں ہمارے ہاتھ ہماری کتابتیں ہمارے کان ہماری سماعت حادث ہیں یہ ول قرآن القدیم القائم بذاتی تعلیٰ قرآن قدیم ہے اللہ کی ذات کے ساتھ قائم و المتجلی اللہ ہمارے دلوں پر اس کا لشکارا پڑا جلوہ ہوا بے قسوت مفہوم کے لبادے میں مفہوم کے لبادے میں ہمارے دلوں پر اس میں الہی کا جلوہ آیا ہم نے اس کپڑوں کو ہی اللہ کی صفت سمجھ لیا <سلام> وہ جو مفہوم کا لبادہ تھا ہم نے اسی کو ہی اللہ کا سمجھ, سمجھ, سمجھ لیا حالانکہ اس مفہوم کے اندر جو جلوہ ہے رب کی صفت وہ ہے اور ہماری زبان جو منتوق کی صورت میں بولی ہم نے سمجھا شاید یہی یہ جو منتوق بولا جا رہا ہے یہی اللہ کی صفت ہے نہیں اس کے اندر جو قوت گویائی کا جلوہ گویائی کے اندر جو جلوہ ہے خداوندی بندی ہے تلاوت کی زورت میں آ رہا ہے نا یہ اللہ کی صفت ہے اور ہمارے مصاحف جو منقوش کے لباس میں آئے ہمارے کان جو مسموع کی مشابت میں آئے فول مفہوم المنط المنکوش المسمو لاشین آخر غیر علیہ بس وہ ایسا وہ مفہوم ہے وہ مفہوم ہے جسے بولا جا سکتا ہے جسے نقش کیا جا سکتا ہے جسے سنا جا سکتا ہے کوئی اور چیز نہیں ہے اس کے علاوہ جو اس پر دلالت کرے اور یہ اس کے علاوہ ہے کہ اس کے لیے اللہ رب الز کے لیے کوئی انفصال اسے ہٹنا ہو یہ اتصال ہو حمادثات کا یا حلول ہو کسی چیز میں جس کا ذکر کیا گیا ان میں سے کسی وصف میں بھی اس کا حلول نہیں ہے اور قدیم حادث میں حلول کر بھی کیسے سکتا ہے اور حادث کا وجود قدیم کے ساتھ ہو کیسے سکتا ہے ان الوجود للقدیم وجود تو ہے ہی قدیم کا اور حادث کی جو نسبت کری کی جا رہی ہے وہ بھی اضافت تقریمی ہے یہ کلام الہی کے اندر جو اضافت کی جا رہی ہے نا حدوث کی یہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے یہ بھی اللہ کی طرح عزت ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ تجلی کا تعدد جلووں کا متعدد ہونا یہ متجلہ کے متعدد ہونے کا تقاضا نہیں کرتا دم بدم گر لباس گشت بدل شخص صاحب لباس رے خلل لمحہ بلحہ اگر لباس بدلتا رہے تو بندہ تو ایک ہی نا کپڑے بدل رہے ہیں نا تو پہچان گیا اس سے وہ جو پہچان گیا اور جو اس بات کو سمجھنے پر قدرت نہیں لگتا فعال اس پر یہی ہے کہ بس وہ یہی پڑھے امن تب و ملاقات ہی وَ قطب ہی و رسول ہی ولیوملا ولقدر خیری و, خیر و شرم اللّہ بس وہ یہی پڑھے جگر اتنی بات کو سمجھنے کے لائق نہیں ہے تو بس وہ اتنے پڑھے آفرماتی ہیں یہ نہ سمجھے کو یہ میرا اختراع ہے یہ شیخ ابو منصور تریدی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر کار فرما امام ملعارفین سیدی عارف بلّہ عبدالغنی ناب الصی رحمتہ اللہ علیہ آپ نے المطالب المۃعلموفیٰ کے اندر یہ تفصیل فرمائی ہے بات سمجھ آ گئی جی ہاں لہٰذا اس والے سے یہ قیدہ ہمارا بازی ہو گیا کہ کلام کی جو تقسیم کی جاتی ہے یہ متأرین کے نزیک ہے اور متقدمین کے نزیک اس کی تقسیم نہیں ہے مطلقن صفت کلام اللہ کی ہی اور اس کا اشتراکِ مانوی کے اعتبار سے جو اطلاق صفت کلام نفسی کی صورت میں ہوتا ہے وہ بھی سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی صفت ہے اور اس کا جو مفہوم ہے پھر اللہ اعلیٰ پھر اس سے آگے چلے جہاں پر انتہا ہوئی پھر اس سے آگے چلے کہتے ہیں کلام نفسی کی جو, جو وضاحت آپ کرتے ہو نہیں در حقیقت کلام ایک ہی ہے اس کی کوئی تقسیم نہیں ہے اور اس جو تقسیم آپ کرتے بھی ہو منتوخ کے لباس سے مسموع کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے وہ جو جلوہ ہے نا وہ اللہ کی صفت ہے باقی صرف تمہارے سمجھنے کے لیے جزاک اللہ تعالی خیر ترجمہ اسی سے ہے کہ اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے بغیر پتلیوں اور کانوں کے اذاق حرکت کانوں اور پتلیوں کو آنکھوں کی پتلیوں کو کہ اذا کو حرکت دیے بغیر سننے والا دیکھنے والا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا بغیر دل و دماغ کے اور مراد سما سے ایسی صفت ہے جس کا وجود ہوتا ہے قائم بھی ذات صفت وجودیہ جو ذات کے ساتھ قائم ہے اس کی شان یہ ہے اس کی حالت یہ ہے کہ ہر مسموع کا ادرا کرنا اگرچہ وہ پشیدہ ہی ہو اور بصر کے ساتھ بصر ایک ایسی وہ بھی صفت وجودیہ ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس کی حالت یہ ہے کہ ہر مبصر کا ادراک کرنا اگرچہ وہ بری کی کیوں نہ ہو اور قرآن جو ہے وہ ان دونوں صفتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آذر کو خاموش کروا دیا تھا اس کال کے ساتھ الزمہ کمانا خاموش کروانا یا بات یہ آیا چچا لمت عبد المال يسمع ولا يبصر تو کیوں نہیں سنتا تو کیوں پوچھتا ہے اس کو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے یہ بات فائدہ دیتی ہے کہ ان دونوں کا جو عدم ہے وہ نقش ہے معبود کے لائق نہیں ہے جمہور علیہ سنت کا مذہب یہ ہے کہ دونوں زائد صفتیں علم پر اور فلسفہ اور بعض مطالعہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ دونوں علم سے ہی عبارت ہیں سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے ابن حمام فرماتے ہیں دونوں اللہ کے صفت دونوں کا رجوع صفت علم کی طرف ہے اور یہ اس دونوں پر زائد نہیں ہے رویت کی طرح ابن ابی شریف کہتے ہیں کہ یہ دونوں اگرچہ صفت علم کی طرف لوٹتی ہیں ادراک کے معنی میں صفت علم کا ثبوت اجمالن ہوتا ہے تو وہ عقیدہ میں ان دونوں کے تفصیلی ثابت کرنے کو سے بے نیاز نہیں کرتا ان دو لفظوں کے ساتھ جو دو لفظ باقاعدہ ان کے لیے کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم متاب ہم عبادت آ مطاب ہم عبادات کرتے مطابع دون ہم بات کیے گئے تو مطاب ہم عباد کرتے ہیں اس چیز کی جو ان دونوں میں وارد ہو یعنی اوپر آیا تھا کہ بھائی ہم عبادت کریں گے اس کی جو سنے گا بھی دیکھے گا بھی تو اب اس اعتبار سے حق بنتا ہے کہ الگ صفت ہو اسی کی طرح اشارہ کیا مصنف کا کال اشارہ کر دیتا ہے مصنف کا کال کہ رویت علم کی قسم ہے اور سما بھی اسی طرح ما ماں کو اس کے کال کے ساتھ باد دالی کو جو اس کے بعد کہا گیا اس کے قول کے ساتھ جو اس کے بعد کہ سمیعن بسمعین بصیرن بصفۃً تو ثم بصن وہ صفت سماعت کے ساتھ سنتا ہے اور بصارت صفت بصارت کے ساتھ دیکھتا ہے صفت زائدہ ہے اس میں تنبی ہے اس بات پر کہ ضروری ہے ایمان کے لیے ان دو قسموں کا ہونا تفصیلی طور پر اور اولا یہ ہے جیسا کہ شرح مواقع میں ہے اس بنیاد پر کہ دونوں علم پر زائد صفتیں ہیں یہ کہا جائے جو نقل اس بارے میں وارد ہے کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئے اور ہم پہچان گئے کہ یہ دونوں معروف جو آلے ہیں دیکھنے اور سننے کے ان کے بغیر ہیں اور ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ان دونوں کی حقیقت پر ہم مطلع نہیں ہیں ہم اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ہم واقفیت نہیں رکھتے ان دونوں کی حقیقت پر اللہ متقلم ہے کلام قدیم کے ساتھ جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اسی سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کلام کے ساتھ مت کلام فرمات متکل ہے امیا علیہ السلام کا اجماع ہے تاکہ یہ تواتر سے بات چل دی رہی ہے کہ امبیا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ہمارا بھی قزا کہ اللہ نے ایسا واد کا حکم دیا اس سے روکا ہے اور اس کی خبر دی ہے اور یہ ساری کے ساری کلام کی قسمیں قدیم ہیں جو حوادث کو کہ قائم ہونے کو اس کی ذات سے روک رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتِ گرامی کے اس کے ساتھ قائم ہونے کو ممتن روک رہی ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس لیے کہ وصف و بالکلام الکلام اللہ نے یہ واصب و نفسہ بھی ہو سکتے ہیں اللہ نے اپنی ذات کو کلام کے ساتھ موصوف فرمایا جیسے چاچے فرمایا کل نہ بتو کل نہ یادم مسکن اور متکلم جو موصوف و کلام کے ساتھ ہاں جی لغتاً وہ ہے کہ جو کلام اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو متضراکن نہیں یہ صفت کلام لوہے محفوظ کے ساتھ قائم ہے تو اس کا جواب دیا کہ لا من اس کے ساتھ نہیں آؤ جد فی گئی جس نے حروف کو اس کے غیر میں یاد کیا جیسا کہ شاعر نے اس کی تشریح کی ہے کہ کلام تو دل میں ہے زبان کو دل پر دلیل بنایا جاتا ہے جس کی طرف متضلا گئے ہیں وہ یہ ہے کہ تکلّم اللہ تعالیٰ کے حق میں حروف اور آواز کو ایجاد کرنا ہے ایک جسم میں لغت کے مخالف بغیر ضرورت کے ضرورت ہوتی تو پھر وہ لغت مخالفت کرتے نہ وہ حرف ہے نہ آواز ہے اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے اور وہ اللہ اسے بلند ہے کلام کا اطلاق لفظی اور نفسی پر کیا جاتا ہے اور یہ کلام قدیم قائم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کو کلام نفسی کہا جاتا ہے اور وہ موصوف نہیں ہوتا کہ وہ عربی ہے یا عبرانی ہے کیونکہ عبرانی اور عربی وہ ایسے لفظ ہیں جو دلالت کرتے ہیں اس پر اور کلام نفسی کلام نفسی وہ جو عشاعرہ کے نزدیک سنا جا سکتا ہے اس کو رویت پر قیاس کرتے ہیں جو نہ رنگ ہو نہ جسم ہو اور اس کے منع ان کی نسبت شعر ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ کی طرف کی جاتی ہے اور صاحب تبصرہ نے اس کے اوپر منع ورت کیا اور اس کا جو اس کے اوپر کے طور پر کتاب و تحید کی باتیں لے کر آئے پھر فرمایا کہ ماتری نے اس کے سننے کو جائز قرار دیا ہے جس کی آواز نہ ہو اختلاف واقع ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شیخ ابو الحسن شری رحمۃ اللہ کے نزدیک علیہ السلام نے کلام نفسی سنا شیخ و منصور ماتوردی کہتے ہیں وہ ایسی آواز تھی جو کلام الہی پر دلالت کرتی تھی کلام نفسی پر اور کلیم اللہ کا جو لقب دینا ہے اس کے خاص ہونے کی وجہ اول پر تو ظاہر ہے اور دوسرا جو ہے دوسرے پر شیخ و منصور ماتردی رحمۃ اللہ کا قول پر تو وہ اس کی تعویل ہوگی اس لیے کہ ان کے ان، ان، انہوں نے آواز کو سنا ہے علاوج ہند اس طریقے پر کہ وہ خرقی عادت ہے کیونکہ وہ سنا گیا آواز کا سننا ہے بغیر کتاب اور فرشتے کے واسطہ کے اور کلام کے اطلاق دو معنوں پر کیا جاتا ہے اشراک معنوی اور اشتراک لفظی کے ساتھ پہلا زیادہ مناسب ہے بنا کرتے ہوئے کہ کلام جو ہے وہ متلقن و عام ہے لفظی اور نفسی سے بس اس کا اطلاق دونوں معنوں میں سے ہر ایک میں حقیقت ہوگا بحت وضع کے اعتبار سے لفظی پر بھی نفسی پر بھی اس لیے کہ قدر مشترک کے لیے اس لیے کہ وضع صدر میں قدر مشترکہ ہی ہو جائے گی اور وہ ہے تکلم کا متعلق عام ہو جائے اس کے نفسی اور لفظی ہونے سے وقعی ف اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وقعی فما کہانہ اور یہ ہو بھی وقعی فما کہانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لابدہ جو ضروری ہے تکلّم کے مفہوم میں مانا کا قیام وہ جو طلب ہے و اخبار بنفسی اور اپنے ذات کی خبر دینا ہے یعنی خبریا یا انشائیہ ولاف وضا اگر جو تلفظ کے ساتھ ہو اسی لیے کہ تلفظ معنی بن نفس جو ذات کے ساتھ معنی قائم ہے اس کی فرح ہے اور علم کو اس اعتبار سے اس کی فرح بنایا گیا ہے اور یہ جو معنی ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے یہ وسفِ کمال ہے آفت سے کہ منافی ہے آفت سے بچا رہتا ہے وہ جو جس میں سکوت باطنی آ جاتا ہے اور اجزہ آ جاتا ہے نفس میں دل میں معنیٰ کو گھمانے سے جو عجز آ جاتا ہے اس سے وہ محفوظ ہوتا ہے اور اس آفت کے اس آفت کے منافی ہوتا ہے بچہ رہتا ہے سو واجب ہے اعتقاد کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معنیٰ کے اعتبار سے متعلق ہے یعنی یہ معنیٰ جس کا نام کلام نفسی اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ رکھا جاتا ہے اس کا قائم ہونا اس تقدیر پر کہ کلام مطلق ہے عام ہے کہ لفظی ہو اور نفسی ہو بعض واجب ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ سے نفی کرنا کیونکہ حوادث کے قائم ہونے کے محال ہونے کی وجہ سے واجب ہے اس کی اللہ تعالیٰ سے نفی کرنا حوادث کا قیام اللہ تعالیٰ سے محال ہونے کی وجہ سے اس کی اللہ تعالیٰ سے نفی کرنا واجب ہے اور اضافت جو لفظ میں کی جا رہی ہے وہ تشریفی ہے یعنی عزت دینے کے لیے یعنی مخلوق اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے جو مخلوق ہے وہ مخلوقات کی تعلیف کی جنت سے ہے نفی اصلا درست نہیں ہے شے کے چار وجود ہوتے ہیں تحقیق یہ کہ شے کے چار وجود ہوتے ہیں وجود فی الان وہ حقیقی اور طبی اتفاق وجود فل اذہان وہ مجازی ہوتا ہے وہ کما کے نے اختلاف کیا ہے اور عبارت اور کتابت میں وجود یہ دونوں مجازن ہیں اتفاقن طور پر کتاب عبارت پر دراد کرتی ہے اور یہ وہ دلات کرتی ہے اس پر جو ذہن میں ہے اور وہ اس پر جو حقیقت میں ہے بس اس حیثیت سے کہ قرآن کو موصوخ کیا جاتا ہے جو قدیم کے لوازمات میں سے جیسے کہ فرمان فی کوم جیسا کہ متقلمین کے قول میں ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے مراد اس کی حقیقت سے مراد وہ ہے جو نفس الامر اور خارج میں موجود ہو جو اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ قائم ہے اور جب موصوخ کیا جائے اسے حدوث کے لوازمات میں سے کسی چیز کے ساتھ تو مراد اس سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں منتو کا تو جنہیں بولا جاتا ہے سنا جاتا ہے جیسے کہ ہمارے کال میں کہ میں نے نصف قرآن پڑھ لیا یا تخیلات میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے قرآن کو حفظ کر لیا یا وہ اشکال جو نقش ہوتی ہیں جیسے کہ ان کا قول کہ محدث پر حرام ہے قرآن کو چھونا محدث پر قرآن کو چھونا تو یہ اس لفظی کے اعتبار سے ہے اور یہ تشریفی جو اضافہ تھی اسی اعتبار سے کہ یہ اللہ کنہیں ہی اتارا ہے اور جب دلیل احکام شریعہ کی وہ لفظ ہے تو ایمہ نے جو لکھا ہوا ہے مساحب میں اس کی تعریف کر دی کہ جو تواتر سے نقل اتار ہے اور انہوں نے اسے نظم اور معنیٰ سب کا نام بنا دیا کہ نظم اور معنیٰ دونوں ہی قرآن ہیں یعنی نظم دلالت کرتی ہے معنیٰ پر اس حیثیت سے تو فرق جو مخالف ہوئے صفت کلام میں تو اللہ تعالیٰ کی ڈی صفت کو ثابت کرنا ہے مذہب اہل سنت اہل سنت جماعت کے مذہب نے اس کو ثابت کیا ہے پھر مخالف صفت کلام میں کئی گروہ ہو گئے انہوں سے بدتی حابلہ ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حروف ہے اور آواز ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور وہ قدیم ہے اتنا مبالغہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا بعض نے بعض جوہلانے یا بعض نے جہالت کی بنا پر کہا کہ جو جلد اور غلاف ہے یہ بھی دونوں قدیم ہیں چائے کہ مصف ہو اور یہ قول باطل عبدی ہی طور پر اور انہی میں سے کرامیاں ہیں انہوں نے حنابلہ کے ساتھ موافقت کی ہے اس بات میں کہ حروف اور آواز ہیں لیکن وہ حادث ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں کیونکہ حوادث کا قیام ان کے نزدیک جائز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جس سے اللہ تبارہ جس کا قول ظالمی کر سکتے ہیں اللہ اسے محفوظ کریں انہیں میں سے متضلیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام جو آواز اور حروف ہیں کہ اللہ اس کو غیر غیر میں پیدا کرتے ہیں جیسے کہ اللہ محفوظ میں پیدا کیا جبریل میں پیدا کیا اور رسول کی ذات گرامی پیدا کیا و حادث اندم اور وہ کلام لفظی اور کلام جو ہے وہ ان کے نزدیک حادث ہے یہ صفت اور یہ وہ جس کو متضلہ کہتے ہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے بلکہ ہم اس کا نام ہم اس کا قائل ہے اور اس کا ہم کلام لفظی نام رکھتے ہیں لیکن ہم ثابت کرتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ کو بشر بھی مانتے ہیں ہم انکار نہیں کرتے لیکن ساتھ جو دوسری صفت ہے وہ بھی مانیں اس کے بھی ثبوت پر دلائے لیں اور دونوں بھی ہم ہیں اور ہم ثابت کرتے ہیں امر کو جو اس کے قلعہ ہے وہ کیا ہے وہ ایسا مانا جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور ہم کہتے ہیں کہ وہ کلام حقیقتن ہے پس وہ قدیم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قدیم قائم ہے اور وہ عبارات کے علاوہ ہے اس لیے کہ کبھی عبارات مختلف ہوتی ہیں زبان اور مکان اور قوموں کے اعتبار سے معنی نفسی جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے اور یہ علم کے علاوہ ہے اس لیے کہ بندہ کبھی خبر دیتا ہے اس چیز کی جس کو وہ جانتا نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف کی خبر دے دیتا ہے بلکہ جانتا ہے اس کے خلاف کو ہے یا اس میں شک دیتا تو خبر اور نکل رہی ہوتی ہے اور جو اہل سنت کی زبانوں پر جاری ہے وہ یہ ہے کہ جو پڑھ لیا لکھ لیا سن لیا محفوظ ہو گیا قدیم ہے جو لکھ رہے ہو پڑھ رہے ہو سن رہے ہو وہ حادث ہے سو جو کہا گیا مراد اس سے معلوم ہے قرات میں جو مفہوم ہے خط میں یہ ویسے حفظ ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے جو محفوظ ہے حفظ سے اور جو سمجھا جا رہا ہے الفاظ سے یعنی کتابت سے خط ہو سکتا بھی درست حفظ ہو جاتا بھی درست یہ وہ ہے جس کا میں ذکر کیا اپنے قول سے کہ وہ عبارات کا علاوہ ہے جو آخر تک عبارت چلی ہے اس سے جواب ظاہر ہو گیا جو مشہور متضلہ کی م... متضلہ کی طرف سے مشہور سوال کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اخبار جو اخبار میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں لفظ ماضی کے ساتھ خبریں واقع ہوئی ہیں بہت مقام پر ان ارسلح اور فاسہ فرو رسول اس جیسے دیگر اخبار ماضی کے لفظ ساتھ ہوتا ہے لم یو بعد لم یوجد اس چیز کے بارے میں کہ جو ابھی نہیں ہوئی جو اس لمح یو جد جس کا وجود نہیں ہوا اس کے بعد تو یہ تو جھوٹ ہے اور یہ اللہ کی ذات پر محال ہے بس بے شک یہ وہ جو اس کا متضلہ کہتے ہیں وہ لفظ کے حدوث پر درد کرتا ہے اور وہ متنازع جو باس ہے اس کے علاوہ ہے اصل کلام کا جو منکر ہے وہ کافر ہے کیونکہ اس کا ثبوت کتاب و سنت جماعہ عبم سے ہے اس طرح اس کے قدیم ہونے کا جو منکر ہے اگر مراد وہ مانا لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور صلی اللہ نے اس بات سے منع فرمایا ہے اتفاق ان کا ہے کہ اس بات سے منع فرمایا کو کہ کہیں قرآن مخلوق ہے اور اگر مراد اس سے لفظی ہو اگر چیز سے مراد لفظی ہو احتیاط کرنی چاہیے اور اختلاف جو ہے پھر تکفیر ہی یہ جو اختلاف ہے کے بارے میں ہے، کما ہے جیسا کہ کہا گیا جزاک اللہ تعالی